اپنے لفظوں سے اس دنیا کو جلا کے راک کر دے جب مقدر فنا ہونا ہی ہے تو بھڑک کر راک ہونے میں کیا ہے